שלום ילדים, כאן דרור אמי ובכוחים הבאים ליום הולדת זה שבתאי וזה קופיפי ואנחנו מתחילים מה זה? איפה הם? קבעתי איתם ילדים תעזרו לי לקרוא לשבתאי ולקופיפי קופיפי! קופיפי! מי קורה לעיד? קופיפי זה אני, היום הולדת מתחילה שלום בננה איי אל תקרא לי בננה טוב אז תגיד ננה ננה אתה בננה קופיפי <אז> מספיק No, but stay, Rony. Rony. אתה מה כאן, Rony? Ah, dai. Hey, what champagne? I don't know. He's not coming. I'm going to be late. Before. Champagne. Champagne. Hey, I'm going to be late. Shalom, chomus. Hey, don't cook me chomus. Cook שלום לדרדסים! מה? לילדים! שלום למיניונים! לילדים! שלום לאנה ואלזה! איפה אנה ואלזה? אה לא אלכנה ואליזה! לא חשוב! אתם מוכנים למסיבה? כן! כן. אז מזל מזל... טוב. מזל טוב! שיהיה לכם מזל טוב! טוב. היום, יום הולדת, היום, היום יום הולדת I don't יום הולדת, יום הולדת הנה בא ואני כל כך שמח כי גדלתי בשנה הופ הופ טרללה, גדלתי בשנה yo mioled de yo mio moleled yo mioled de yo yo muled you kalo motitkasmu imnakta oderakoda da happy birthday to you sheh hashanim ya guru bekef oh yeah op tra la gadati beshana hop hop tra gadati beshana gadati beshana מזל טוב! רוצים לראות סרטונים כספים של דרו-רמי? כן! נחצו על הכפתורי עגול עכשיו! אני דרו זה הכל וזה משמי השירים הם לכם